Поверніть героїв додому. Більше трьох місяців хмельничани виходять на безстрокову акцію в підтримку українських військовополонених. Складна та унікальна – у Хмельницькій обласній лікарні вперше провели родинну трансплантацію нирки. Без Островського у Шепетівці домонтують пам'ятник Миколі Островському. Яка його подальша доля? Для мене особисто ця акція є дуже важлива, тому що моя дружина – одна з перших якщо не співорганізатор, так, хто почав ходити на ці акції, хто почав організовувати, збирати людей, в кого, так би мовити, спільна біда, яка об'єднала... Є наші, наші хлопці, дівчата, які до сих пір перебувають в полоні. І я, будучи звільненим, мені, мені так само болить за них. І я, ну, я не міг не прийти на цю акцію. Поряд зі звільненими з полону 21 вересня азовцем Богданом Годованюком донька і дружина. Вони постійні учасниці безстрокової акції «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Дружина воїна Надія каже, приходить сюди, аби підтримати тих, хто чекає на повернення рідних. Ми починали разом, і ми обіцяли ну, один один, Одному, що якщо когось будуть обмінювати, ми все рівно будемо разом, тому що наша сила в єдності. Серед учасників акції – волонтер із Великої Британії Пітер Квін. Приїхав, аби привести благодійну допомогу, а також побачити ситуацію в Україні і налагодити співпрацю, розповіла координаторка громадської організації захист об'єднання волонтерів Леся Стебло. Ми не могли його не запросити на нашу щотижневу п'ятничну акцію, для того, щоб він побачив ще одну сторону тої проблематики, з якою ми зараз зустрічаємося – це звільнення військовополонених. Поверніть героїв до Поверніть героїв додому! Слава Україні! Героїв, героїв додому! Слава нації! Слава! хто нам! Тут, Шо? Шо? Чекає сина азовця з полону хмельничанка Світлана, пригадує його дитячі роки. Коли наш син був маленький, по фотографіях можна побачити його характер. Він така зажигалочка. Всіх смішив, кругом його вистачало. З маличку він завжди. Любив когось захищати, маленького братика захищав завжди, старших сестричок своїх завжди захищав, в школі захищав. Світлана каже, продовжить приходити на акції. Сьогодні, виходячи на ці акції, ми не даємо забути нашому суспільству про те, що йде війна, про те, що воїни досі в полоні. Про те, що воїни ще не вдома. Ми боротимося за них так, як вони боролися за нас. And... Сміливість і завзятість українців переможе. We'll Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована в Хмельницькому 9 грудня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 2 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 90 тисяч 90 російських військових. Противник втратив 2916 танків та 5883 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1905 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 210 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 280 літаків, 1564 безпілотні літаки апарати та 262 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 одиниці, спеціальної техніки – 163 одиниці. За 282 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету. – Як ви себе почуваєте? – Ну, так, як мене почувати? Ну, у ту річ. – Устали трохи. – Першу збереження. І другого не спав, Болить? – Тяжко відходиться. А так нормально. – Надіємося, що все буде дуже швидко добре. Так говорять про свій стан на другу добу після операції прооперовані батько і син. Дружина чоловіка, який отримав нирку Ольга Рауш, вдруге на декілька хвилин прийшла їх провідати. Жінка розповідає, чоловік хворів з нирками давно. Після того, як він перехворів на ковід, ситуація значно погіршилася. І буквально дуже швидко ми дійшли до того, що почки відмовили, і ми перейшли на гемодіаліз. Невідомо, як коли може знайтися тобі донор. Ну, майже відразу батько виявив бажання нам стати донором для сина. Голова групи експертів з трансплантології Хмельницької області Олексій Підбурня каже, тривала операція із пересадки нирки 6 годин у три етапи. Етап забору, етап підготовки нирки і етап трансплантації безпосередньо самої нирки. Ми їх госпіталізували, провели все необхідне обстеження і далі ми вже проконсультувалися з нашими колегами, у яких більше досвід для виконання цих оперативних втручань, перепровірили аналізи і в пацієнти до нас поступили 27-го числа, за 28 го число ми їх підготували і 29-го числа виконали трансплантацію. За словами Олексія Підморняка, оперативне втручання з пересадки нирки від батька до сина відбулося за допомогою хірургів обласної лікарні та колег зі Львова. Все, що необхідно в плані допомоги, ми запросили наших колег згідно з договором це з першого територіально медичного об'єднання міста Львова. Приїхав завідуючий відділенням трансплантації, завідуючий директор серцевого центру, серцево-судинного центру, анестезіолог, і ми разом з ними зробили необхідну процедуру, пересадили нирку від батька до сина. До оперативного втручання медики готувалися ретельно, забезпечили все необхідне, каже Олексій Підмурняк. Для підстраховки дещо львовяни взяли з собою, але не все знадобилося, тому що там 98% було у нас. Після операції пацієнт один був в реанімації, це реципієнт, якому пересадили нирку. Сьогодні ми вже його перевели до себе у відділення. а батько зразу вже після операції був у нас у відділенні. Зараз вони почуваються стабільно, нормально, лікарня повністю всім забезпечує, тому що це державна програма, проект, трансплантація, все рахунок держави. Ця трансплантація, яка відбулася 29-го числа, це вперше родинна трансплантація, яка відбулася в нас, в обласній лікарні, і далі буде більше. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час приїзду знімальної групи Суспільного відбувається процес демонтажу скульптури. З пам'ятника знімають погруддя. Тим часом ми намагаємось поспілкуватися із перехожими містянами, що думають про знесення в самому центрі міста. Я його будувала і збирала гроші тоді на мене. А Розкажіть, як це було? Як це було? Ну, я знаю, по добрій волі всі здавали, всі радувалися, бо це гроші тався. Я навіть і не знаю, що вам сказати. Він мені не мішає, я кому мішаю, хай знімають. Він нам нічого не мішав, щоб відвізти, хай би був. Це наші збогади. Я б не хотіла, щоб його зносили. Кому? Угу. Подобається, як пам'ятник. В самому музеї пропаганди правомірністю знесення пам'ятника Миколі Островському занепокоєні, адже він є музейним експонатом та оцінюється в 2 мільйони гривень, каже заступниця директора Юлія Ліпська. За її словами, колектив підготував проєктно-кошторисну документацію на його знесення, зв'язалися з музеєм «Територія терору» у Львові, аби пам'ятник забрали туди, звернулися до Хмельницької обласної ради, яка є балансоутримувачем музею, аби подали відповідне звернення до Міністерства на зняття скульптури з обліку Музейного фонду України. Але на момент знесення пам'ятника Миколі Островському жодних дозвільних документів чи пояснень їм не надали. Він є експонатом, він знаходиться під захистом всіх нормативних документів, які регламентують захист. Відповідно, є люди, які несуть за це матеріальну юридичну відповідальність. І для нашого колективу, для нашого музею є, було і є і залишається важливим дотримання саме законності, тому що це ставить під загрозу наш колектив, це ставить під загрозу матеріальної відповідальності е, людей, які це зобов'язують. Хоча ми зі свого боку зробили все від нас залежно. Перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук говорить, обласна рада як балансоутримувач музею пропаганди гарантує правомірність знесення пам'ятника. Станом на сьогодні є два документи, які підтверджують правомірність знесення. Перший є наказ міністра культури України Ткаченка про те, що цей об'єкт не може відноситись до пам'ятки, державної пам'ятки в будь-якому вигляді, тому що він не відповідає критеріям. Це рішення Хмельницької обласної ради що червневе про те, що обласна рада і колегальні органи, як власник в тому числі комунального закладу музею пропаганди, розпорядився демонтувати даний пам'ятник. Пам'ятник, за словами заступника голови обласної ради, буде перебувати на території одного з комунальних підприємств Шепетівки. Нагадаю, письменник Микола Островський був учасником встановлення радянського тоталітарного режиму в Україні на початку 20-х років минулого століття, зокрема, на півночі Хмельниччини. Його найбільш відомий роман – «Як гартувалась сталь». Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.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 розігрівшись. Ніяк ми не можемо її прогріти, її ковдрою не вкриєш. Ми в зоопарку лишаємось ночувати, і коли світ включають, ми зразу прогріваємо. Від перебоїв зі світлом також страждає ігуана, розповідає власниця зоопарку. Їй потрібно 2 години прогрітись перед вживанням їди і 4 після. І вона 2 дні нормально взагалі не їла. Є подібний собака Аліса у зоопарку серпня. Багато тварин тільки такі, птахи злітаються з областей до міста, бо там безпечніше, менше перельотів, і от, така собака потрапила у центр міста його, <кій> <кій> загнали у підвал собаки місцеві. І він п'ять днів без їжі був у підвалі, і потім місцева жінка спіймала його і привезла до нас. Погано ходила, бо щось було з лапами, може хтось прикусив, ми підлікували. І За словами Едуарда, до початку війни у них в зоопарку мешкало 70 тварин. Почали приймати тварин з 25 лютого. До нас потрапило за весь період цього часу, поки було в Запоріжжі, більш ніж 800, 800 тварин, 450 з них. Коти, ми намагалися одразу влаштовувати їх до людей. З 6-го о у 5 ранку навпроти будинку будинок зоопарку прилетіла ракета з комплексу С-300, і ми одразу прийняли рішення збирати зоопарк і виїжджати. Зібрались за три дні. Збиралися, в останній день в Запоріжжі ми вважали під масовані обстріли України коли ракети почали літати. В Кам'янці ми відчинилися 19 жовтня, приїхали 10 чи 11. Поки на довгий час не вимикали світло, то не було ніяких тодіщів. А коли не було 8-10 годин-12, температура почала падати і деякі тварини відмовляються від їжі. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.